صدق يا يا حسن مرحبا بك يا حسن قره العين والكل والله فيك جانا هدي وحسن هلا بك يا حفيظ اشتركوا هو حسن قرة العين والكل والله فيك جانا مهني وحسن هلا بك يا حفيد يا, يا مرحبا يا ابن الرجال العزيزي ويا مرحبا يا ابن الرجال العزيزين وسموك باللي سيرد ترفع في حسن الجس. ترجمة <تصفيق> <تصفيق> صفر خمسة خمسة ثمانية سبعة ستة ثمانية سبعة